Česká republika je z pohledu světa opravdu malá, ale máme tady řadu unikátů, a to se týká i geologie. Pokud bychom se bavili o nějakém nerostu, který Českou republiku opravdu proslavil, byl by to určitě český granát, neboli pyrop. České pyropy mají unikátní červené zbarvení díky příměsi oxidu chromitého. V nevybroušeném stavu jsou to zrnka pár milimetrů velká. Vyrob je jediný drahý kámen, který se v Česku průmyslově těží a zpracovává. Nejvíce se jich nachází v Českém středohoří a severovýchodních Čechách. Říkáte si, kde se tam ty červené kamínky asi vzaly? Abychom si na to mohli odpovědět, musíme se vrátit zpátky do geologické minulosti, do období Třetí hor. V té době se jižně od Českého masivu začaly tvořit Alpy mohutným alpinským vrásněním. Tento tlak způsobil, že se Český masiv prohnul a rozlámal na menší části. Skrze zlomy v zemské kůře stoupalo k povrchu žhavé magma. Pro nás je ale důležité, že jeden z těchto sopečných výbuchů byl extrémně silný. Nejprudší exploze nastává, pokud se láva na své cestě vzhůru setká s vodou. Vznikne ohromné množství páry, vysoký tlak a výbuch. V místě výbuchu vznikne kráter, már, do kterého napadá vyvržená hornina. Takto se dostane z hloubky na povrch. Právě takováhle exploze proběhla v jižní části Českého středohoří asi před deseti miliony let. Při výbuchu byla hornina obsahující pyrop vynesena vzhůru. Jeho krystalky se poté postupně usazovaly v potocích a v půdě. Takže naleziště už máme. Ale jak je získat? Historickou metodou pro získávání pyropu, cínu nebo zlata je na našem území rýžování. Jedná se o jednoduchou metodu, která využívá rozdílné hmotnosti částeček obsažených v písku. Postupně se zbavujeme lehčích, aby se nám koncentrovaly ty těžší. K rýžování potřebujeme rýžovací pánev. Tu si naplníme do dvou třetím pískem. Vybereme větší valounky a začneme rýžovat. Kroužíme, kroužíme a necháme působit gravitaci a odstředivou sílu. Lehčí minerály, jako například křemen, se nám splavují přes okraj a těžší minerály, jako například zrnka pyropu, směřují směrem dolů a usazují se nám v pánvi. A na závěr rýžování zbyde v pánvi koncentrát, který obsahuje zrnka českého granátu.